Ірина Леоненко приїхала з міста Вознесенська, щоб взяти участь у забігу в пам'ять про свого земляка Сергія Каленника. Жінка говорить, особисто військового не знала. На старті познайомилася з його мамою. Я так вирішила так для себе віддати шану нашим хлопцям, які захищали нашу Україну. Спеціально з цього приводу приїхала з Вознесенська, щоб іменно пробігти марафон за Каленника Сергія. Він воював в Луганській області, в Новотроїцькому воював. Він пішов на війну, щоб захистити свою сім'ю, своїх дітей, свою країну. Він сказав, що е, мужчина довжені захищати і країну. Це чоловіча справа захищати свій дім. Мені кажеться, що це мій Сережка біжить. Так що я дуже ну як восприймаються як то, що вони як вони в пам'ять. Це дуже важливо для тих, хто загинув, які боролись за, які захищали країну, і навіть для тих, хто живих. І для живих, і для полеглих пам'ять дуже важлива. Забіг шануй воїнів. Біжу за героїв України, стартував по вулиці Адміральській. Попередньо зареєструвавшись, учасники з іменами загиблих воїнів на маніжках бігли до Чорноморського національного університету. Такий забіг всеукраїнська акція в Миколаєві відбулася в четверте. Говорить співорганізатор забігу Володимир Кілярський, президент Федерації легкої атлетики Миколаївської області. І тут і спортсмени, і городяни, і ветерани АТО. І ну, ...можуть брати участь всі бажаючі. Можна менше пробігти, прибіж... вони фінішують тут варки, і кожен учасник... отримує пам'ятну медаль, медалі будуть вручати матері загиблих воїнів». Дистанція забігу близько трьох кілометрів та учасники можуть бігти менше вказаної відстані. Роман Романчук пробіг повну відстань за свого знайомого земляка з южноукраїнська Артема Козія кожного року видалаємо цей маршрут, цю дистанцію, кожен підготовлений і біг залежний від своїх сил. Дистанція давалася дуже легко. На мою думку, кожен з учасників цього забігу думками про наш, наше становище держави, думками про кожного загиблого воїна». На забіг зареєструвалися 250 учасників, деякі маніжки дублювали прізвища загиблих. На фініші учасників зустрічали матері загиблих воїнів та нагороджували пам'ятними медалями. Ольга Руда, Юрій Руденко, новини на Суспільному, Миколаїв.